Kad na Brodski korze ušetaju slavni likovi i zaviori se poznata zastava, gradom zavladaju djeca. Ivana Brlić Mažuranić i dalje im je inspiracija. Jednostavno, ona mi je omiljena spisateljica romana i uvijek naučim tu neku dobru pouku i uživam dok čitam, kao da gledam neki film. Unatoč pandemiji ovog će proljeća biti i izložbi i kazališnih uspješnica. Sretni smo što ove godine idemo uživo, koliko, koliko god možemo ići uživo. U najvećem Brodskom parku sve je uživo. Vilinsko kolo u fontani, a Vilin dvor na stablu. Jedinstvena interaktivna igraonica. Jedan zabavni edukativni park za djecu koji je inspiran dijelom i svjetomašte jednog hrvatskog autora Ivan Vrlić Mažuranić koji apsolutno zaslužuje svjetske zabavne parkove. Rođena je ogulinka tijekom godina provedenih u brodu bila najkreativnija, rasti na tim temeljima prava je povlastica. Za mene je impresivno i mislim da je konačno red da naši mladi i naša djeca upoznaj malo bolje ivana. Pet senzornih svjetlosnih instalacija poticaće na istraživanje. Na ovoj su motivi iz priče o Regoču, a u tjednu koji je pred nama retrofuturistički park oživjeće uz nove priče. Nekto to za sad ostane iznenađenje, ali naš, naš cilj je i put da samu manifestaciju produžimo na cijelogodišnji program pa da dokažu kako poruke o dobroti poštenju i poštenju iz Ivanina dijela nisu retroni u doba novih tehnologija, na čim će krilima ploviti diljem Hrvatske i svijeta.